що робити якщо не зробив вінт зазор на чердаку на горищі між полом та мінватою під мінватою бетонне перекриття дошка стала а становить цей процес ви ніяк цей процес не зможете зупинити простою тому що ви не сформували правильну систему ви не дозволяєте дереву сохнути ви не дозволяєте вологі виходити поки ви не вирішите питання виходу вологи з цієї системи нічого вам не допоможе ви можете любим е брати найсильніші пропитку е е змочувати цю деревину але все одно яку би ви не взяли цю захист, біозахист він все одно має термінний використання все одно тому все ж таки треба формувати правильну систему обов'язково хлопці Так. Дивіться, в інстаграмі є публікація, де я опублікував ось, ось, такі, от ось таке креслення. Бачите, да? Ладно, бачите. <сум> ось таке креслення я опублікував. І ви можете тут побачити, що в нас є мінеральна вата, вискодівсійна мембрана, потім контрабрешітка. Хочу звернути увагу, що нормативна ДБН, ДБН многошарових конструкцій, він каже, що мінімальний вент повинен бути 40 мм. Ось мої помічники, котрі теж не полюбляють читати нормативи і цього не знають, вони взяли, вказали 25. Це краще, ніж нічого, але все ж таки, чим більше цей буде вентиляційний шар, тим краще. Повітряний прошарок. Тому е, ми обов'язково його робимо. Це дозволяє е, краще виходити вологі з кожній точці. Точці. Тобто, як ось тут виходити, так і ось тут виходити. Зрозуміло? Тобто, ми краще вентилюємо цю дошку. І оцей зазор не забувайте робити від ціни обов'язково. І між дошками обов'язково зазор біля 10 мм. Обов'язково. Це все для того, щоб коли в Мінваті при перепаді температури ось тут буде конденсуватися волога, щоб вона могла в день, коли буде горище прогриватися, виходити з цієї системи. І дозволяти вашій дощці, залишатися сухою. Зрозуміло? Все. Інакше ви нічого не зробите. Тобто, треба переробляти. Так, це додаткові витрати. Але, але коли ви виправите, вас це не буде більше турбувати. І ви будете просто насолоджуватися цим будинком. Зрозуміло?